قبائل البضاو هي قبائل تعيش على بعد مئة وخمسين فقط من القارة الأسترالية، وقد كانت الخرافات في الماضي تتهمهم بأنهم يأكلون لحوم البشر. ومن العادات التي لا تزال سائدة في هذه البلاد هي عادة الزواج الذي هو مسألة تجارية بحتة، فيها أخذ وعطاء ومساومة على السعر. بعض معتقدات قبائل الباباو غريبة بل عجيبة، ففي جزيرة نيو هانوفر بدأ أفراد القبيلة منذ عام 1964 بادخار المال، بعد أن استقر رأي كبار مفكريها على شراء الرئيس الأمريكي السابق لندن جونسون، وقد كانت الفلسفة الكامنة وراء ذلك هي بما أن جونسون زعيم قبيلة في العالم، فكل ما عليك فعله لكي تشارك تلك القبيلة في ثروتها هو أن تمتلك زعيمها إذا أعجبك الفيديو <تصفيق> لا تنسى <تصفيق> الاشتراك <تصفيق> ليصلك <تصفيق> كل جديد للقناة